Хочу поговорити про наболіли Зараз можна почути такий аргумент, що не існує колективної відповідальності. За дії Росії в Україні винен, тобто несе відповідальність режим її фюрера. Мені здається, що не все так однозначно. І в цьому відео я хочу поділитися своїми думками про імідж Росії та колективну відповідальність. Всіх вітаю і далі докладно. Статистика показує, що 70% росіян підтримують дії Росії в Україні, тобто фактично підтримують війну. Дані є різні, але нам точність зараз не принципова. Якщо 70% підтримують, то це значить, що 30% проти. Населення Росії складає 140 мільйонів. Отже, проста арифметика показує, що 30% від 140 мільйонів – це 42 мільйони, які не підтримують дії Росії в Україні. 42 мільйони – це дорівнює населенню України. Україна зараз чинить активний опір. Опір захищає свою свободу від російської агресії. Причому не всі ми у складі ЗСУ, тобто задіяні як військові. Також статистика показує, що ті росіяни, хто проти, це головним чином молодь. Так от, питання, а чому їх не чути? Інколи є якісь ролики, дописи про одинокі пікети, тобто таку дуже слабку активність. І все, нічого не відбувається. Зараз є опитування, які показують, що відсоток людей в Росії, які проти війни, в Україні став набагато більше. Тоді теж запитання, чому взагалі нічого не відбувається. Там таких людей зі свідомою позицією, з розумінням того, що йде війна, як мінімум 42 мільйони. До них, до них же доходять наші останні новини, трагічні новини про наш Кременчук, Вінницю, про те, що постійно під опери, обстріли потрапляє Миколаїв, про Харків та інше. Доступ до новин є. Невже це ніяк не мотивує, не підштовхує почати хоч якось діяти? Є таке когнитивне спотворення, недооцінка бездіяльності. Воно виявляється в тенденції людей недооцінювати наслідки бездіяльності в порівнянні з активними діями. Згідно з низькою досліджень, при виборі між дією та бездіяльністю люди оцінюють бездіяльність як менш штуку аморальну, ніж активні дії. Простий приклад. Один чоловік розбив скляну пляшку і залишив уламки на дорозі. Він скоїв поганий вчинок і тут все зрозуміло. Далі йде інший чоловік, для якого не проблема прибрати уламки, щоб інші люди не поранилися. Але він обирає бездіяльність. Це не я розбив пляшку і лишив тут скляні уламки. Я не буду нічого прибрати. Далі йде дитинка, яка не помітила скло і поранилася. Так от, чинок другого чоловіка теж аморальний, оскільки він розумів про можливі наслідки, міг вплинути на ситуацію, щоб не сталося нічого поганого, але він обирає бездіяльність і він тут також причетний до інциденту. Це простий приклад. В масштабах такої цілої великої країни така пасивність та бездіяльність більшості людей може призводити ось до таких катастрофічних наслідків, які ми зараз спостерігаємо. Ще раз хочу звернути увагу, що в Росії є велика кількість людей, яка проти війни і вона розуміє, що коїться зло, але вони обирають бездіяльність. Як ми з'ясували раніше, тих, хто проти, їх достатньо, щоб чинити хоч якийсь опер. Так от, основний висновок – бездіяльність не звільняє від відповідальності та за злочин. Це фактично сприяння тому, що відбувається, сприяння злочину. І між тим, хто за, та тим, хто проти, по факту немає ніякої різниці. Тепер давайте поговоримо про наслідки для росіян, тому що тут теж, як мені здається, не все так однозначно. Є люди, які поділяють, що є, наприклад, злочинний режим Росії, а є населення Росії. І говорити про те, можуть говорити про те, що не може бути колективної відповідальності. Повинні бути конкретні люди, винні у злочинах, і вони повинні бути покарані. Все це так, але, як мені здається, расизм, він сформувався вже як такий бренд. Тобто Росія за ці місяці побудувала собі імідж держави-терориста, держави-вбивці. І саме це буде на неї працювати десятки років. Оскільки років, наприклад, Німеччина вигрибала цей імідж, що вони, що вони фашисти. З Росією буде те саме. Бренд «Рашисти» вже існує. Як працює брендинг? От ми бачимо якийсь товар, продукт, певний бренд або логотип на цьому продукті. І все, в нас в голові розкривається ціла картинка образів, характеристик, яка це якість, яка цінова категорія і тому подібне. І це буде відноситись до всіх продуктів під цим брендом. І це якщо дуже просто пояснювати. Так само буде і тут росіянин, значить расист і окупант. Без розбору. Люди всі різні і багато людей не будуть розбиратися, думати, бути гнучкими, що є погані, є хороші, є тих, хто за, тих, хто проти. Цей бренд повісять на всіх росіян. Не вийде оточити себе тільки думаючими людьми, які вміють аналізувати, вміють розбиратися. Прийдеться періодично стикатись тим, що тупо будуть вішати ярлик «росіянин – значить расист». Можливо, цього зможуть уникнути якісь публічні люди з Росії, які зараз активно висловлюють свою позицію, намагаються щось зробити і це показують, тобто підтримують Україну. Для простих росіян бренд расизм це на багато років. І причина не тільки в злочинному режимі та підтримку цього режиму значною кількістю населення. Але й в тому, що багато тих, хто все розуміє, обрали бездіяльність і мовчання. А ще треба не забувати, що є діти в Росії, які зараз маленькі або, наприклад, Підлітки Вони ні в чому не винні, але вони будуть також заручниками ситуації. Цей бренд ляже на них так само. Росіяни, які зараз мовчать, схоже, не дуже усвідомлюють, що вигрибати це будуть не тільки вони, але й їхні діти також. Припустимо, що війна закінчилась, якось почнуть через деякий час Росії знімати санкції, молодь почне там активно подорожувати світом і періодично будуть стикатись з тим, що їм будуть дорікати без розбору, що вони расисти та окупанти. Навіть якщо найближчим часом буде якесь прозріння, це нічого не змінить. Росія скоїла багато злочинів, вже сталося багато трагедій, бренд вже сформований, імідж держави-терориста вже побудований. І це на багато років. Тому, коли, коли говорять, що колективної відповідальності не існує, це може і так, але по факту вона все одно буде. Бренд расизм ляже на всіх, як вже, я вже казала. Єдине, що в нас війна зараз а все те, про що я розповідала відносно Росії, воно буде в більш довгостроковій перспективі. Нам дуже важливо зараз триматися, не опускати руки, підтримувати та вірити в ЗСУ. Правда на нашій стороні. Ми захищаємо зараз нашу свободу. Ми тримаємося і все буде хімарс.